és kicsit. Kicsit, igen, van egy kicsit. Jó, jó. Jobb idő. Vannak pozitív dolgok is. Mi? Például az ideállás, éppen most pozitív. De hát az ember legyen optimista, mert az fontos, nem? Halló? Igen, köszönjük, hogy rádió, megy még a zene. Elég érdekes mert De van némi itt van, hogy mert rajta a zene? Ha? Álljatok, hallgassatok. Ne, ezt nem nézem. Éve. Lehet, hogy azért volt ez az összegerjelés A, a rádió nem megy az zene Egy véletlenül sem megy az zene nincs áthallás, én azt látom hogy mi megy, az megy amit én beszélek nekem hogy mondták, no szóval mennyire vagytok elégedettek azzal ami jelenleg van a világban? sem ennyire vagy kicsit? nagyon? kicsit? elégedett vagy? na akkor mondok egy-két dolgot hogy ne legyél annyira elégedett ugye én már régóta mondom azt hogy milyen világ lesz és azt is mondtam hogy miért van ez a világ, ami most van az miért lesz a múltban azt mondtam hogy majd lesz ilyen világ nem a covidra meg ilyesmire gondoltam hanem erre a válságra. Nem tudom, tudjátok-e, hogy az legújabb adatok szerint már 10% az infláció. Hát szerintem havonta. De, havonta. de azt mondják, hogy évente 10%. Most a KSH adatai szerint évente 10%. Tehát az előző évhez képest 10% az infláció. Szerintem havonta. Igen, kicsit késés van. Tessék. Mennyik hát Egy nullát. Egy nullát a végéről szóval a lényeg az hogy hogy egy olyan világban élünk ahol ugye én már régen mondom hogy szükséges hogy az embernek legyen tartaléka ugye amikor kezdtem ezt mondani? hát vagy 17-ben körülbelül 5 éve, hát még nem egész 5 éve mert 17-ben évvégén én ősszel kezdtem el mondani hogy szükség van tartalékra, miért van szükség tartalékra? hát azért mert ugye a legtöbb embernek akinek olyan tevékenysége van amire esetlegesen nem lesz szükség és nem talál magának olyan tevékenységet amire szükség van akkor át tudja hidalni azt az időszakot miért? hát ugye már több oka is van tehát bizonyára megfigyeltétek hogy mennyire használták föl az elmúlt több mint két évet bizonyos dolgokra például arra hogy mennyire lehet mondjuk otthon dolgoztatni az embereket vagy otthon tanultatni a gyerekeket például nem? tehát mondhatnánk ezt hogy egy ilyen próba volt vagy nem, nem azt gondoljátok hogy ez egy próba volt? De hogy most kipróbálták, kipróbálták azt, hogy a lakosságnak meddig tart a toleranciája stb. stb. Elég rájöttek arra hogy eléggé toleráns a lakosság, nem? tehát lényeg az hogy itt ebben a több mint két évben elég sok mindent kipróbáltak ugye most például azt próbálják ki hogy mennyire ethethető meg az emberek azzal hogy a, a gazdasági válság az a háborúnak köszönhető Ugye előtte meg a gazdasági válság a Covidnak köszönhető volt, nem? Nagyon érdekes, tehát ha esetleg abba adja Putin a háborút, akkor vajon mit fognak kitalálni, hogy a gazdasági a gazdasági válság az minek a utolhatás. minek mi, utóhatás, azt mondják, hogy háború, meg a Covid utolhatása. Sőt ez a kettő most már összeadódik, az ilyen magas az infláció, nem? Szóval egy érdekes világot élünk, ahol hát én azt mondanám hogy, hogy az embereknek egyre kevesebb pénzük lesz arra hogy egyenek ezért valamivel meg kell őket etetni, nem? és hát a hazugságokkal, nem? csak az a baj hogy a hazugságokkal nem lehet jól lakni, nem? de van egy általános mondás, ezt ugye ez egy magyar mondás és a magyarokra mondták, de szerintem ez a világon mindenütt érvényes tehát az emberek addig hallgatnak míg tele a hasuk és, és ugye ha jobban megnézzük azért nem a tehát egy, egy olyan családban ahol normális étkezés van tehát mit jelent a normális étkezés? az hogy főznek, sütnek, főznek, az a normális étkezés hát az nem normális étkezés hogy mondjuk étterembe eszik valaki, miért? hát veleve drágább tehát ugye otthon, az otthoni sütésfőzés az olcsóbb mint az étterem. és ha ugye az, ot, a, az otthoni sütésfőzést megnézi az ember akkor mit én, mondjuk egy kétszemélyes családban szerintem nem az a legkisebb költség, vagy legnagyobb költség akarom mondani hanem mondjuk éves szinten akár, tehát nem az étkezés a legnagyobb költség tehát ugye egy átlag családban a, csak a rezsi, a rezsi az, az eddig is több volt mint százezer forint egy átlag családban, együtt, maga a rezsi de étkezés nélkül természetesen és ugye ebbe benne, a fű, benne van a fűtés, víz, villany, stb. stb. internet, telefon, stb. stb. stb. és hát ugye főleg hogyha megszűnnek ezek az energia moratóriumok akkor hirtelen a rezsia így fog felemelkedni és ugye végtelenségig ezeket nem lehet tartani mert hát ugye az nem lehet hosszú távon hogy a, az energiacégek mondjuk többért vegyék a, az energiát mint amennyire adják vagy többért állítsák elő mint amiért adják tehát ezért ugye ez, nálunk van ilyen energia moratórium de máshol már nem nagyon itt a környékünkön és akkor ugye ott van az élelmiszer, egy pár élelmiszer amire szintén van, az üzemanyagra szintén van ilyen, moratórium a hitelekre megint csak, még mindig tart ugye a lakosság nagyobb részének aki ebbe beleesett és az előbb utóbb ezek megszűnnek és hát ami azt jelenti hogy hát ugye arra én kíváncsi leszek hogy a legtöbb embernek hogy lesz elég a pénze a költségeire ugye van egy szerencsésebb helyzet Magyarországon hogy a lakosság nagy részének saját ingatlanja van bár ugye soknak már hitelből van az ingatlanja ami azt jelenti hogy az nem az övé de hogyha valakinek nem hitelből van ingatlanja akkor gyakorlatilag a, a rezsi az ugye jóval alacsonyabb, mint hogyha még az embernek hiteltörlesztést is kell fizetnie, vagy A-bérletet is kell fizetnie. Mert ugye, ha valaki A-bérletet is fizet, hát az is a rezsihez tartozik. Ha valaki törlesztő részleteket fizet, az is a rezséhez, mert rendszeres kiadás. Tehát, hogyha jobban megnézzük ezeket a dolgokat, hát igazából azt látni hogy nagyon a jövő tehát itt a közeljövő az nagyon síralmas sok ember számára tehát a többség számára tehát a többség számára és ez most nem perszimizmus ez sima gazdasági számítás sőt gazdasági előrejelzés tehát a gazdaság az nem növekedni fog hanem tovább csökkenni mármint a gazdaság teljesítménye természetesen a, az emberek életszínvonala az nem növekedni fog hanem csökkenni tehát hiába várnak itt az emberek olyan dolgokat hogy visszaáll majd a régi dolog nem tud visszaállni tehát éppen nézegettem, csak úgy kíváncsiságként hogy nem tudom ki az aki tudja hogy mennyi már a nyugdíjkorhatár nem itt Magyarországon tehát az idén, idéntől 65 tehát mind a kettők, De férfiak nőknek egyaránt, a nőknek van annyi kedvezmény ha van 40 éves munkaviszonyuk akkor elmehetnek nyugdíjba tehát a férfiaknak nincs, tehát az idén leállnak át teljes egészében a 65 évre. Nem az első fél évben, hanem a második fél évben. Tehát most 63 és fél év, második fél évtől már 65. Oké? Okay. Tehát ami azt jelenti, hogy folyamatosan emelkedik, és ugye cikkíró, hát azt mondta, amit én már régen mondok hogy azért kénytelen az állam emelni a nyugdíjkorhatárt mert különben finanszírozhatatlan a nyugdíjellátás Igen. mert hogy egyre több a nyugdíjas és egyre kövesebb a dolgozó oké? Okay? na most ugye, az volt az egészben a nevetséges nyugaton hogy a dolgozókat az arabokkal akarták meg a négerekkel pótolni de elsősorban az arabokkal nem azért az egy-két forint él, de az arabok nem a dolgosságukról híresek <gül> tehát soha nem is voltak hanem inkább most nem a, mindig a, akinek nem inge nem beszél magára természetesen tehát eredendően nem tudom tudjátok-e honnan származnak az a, a, a, arabok az előző emberiség sáskanépe volt oké, okay, az előző emberiség sáskanépe tehát onnan ugye maradt az előző emberiségből és szó szerint sáskanép, a sáskanép az mit jelent? ez azt jelenti hogy már ott ezt csinálták az előző emberiségnél hát az azt jelenti hogy föléli a környezetét és odébbá tehát föléli a környezetet és odébbá tehát ugye ha megnézitek akkor hát nézd meg hogy mit tudom én ott ahol az arabok élnek jellemzően ott mondjuk milyen a növényzet hol van, hova lett, hova lett? eltűnt, megették a növényzetet, tehát eltűnt és ha nincs növényzet akkor ugye ott nincs eső tehát ahhoz hogy eső legyen oda növézetnek is kell lennie tehát ami azt jelenti hogy nyilván akinek nem inge nem veszi magára de hát valami olyasmi adatokat mondtak nyugaton hogy a, a beköltözött araboknak pár százaléka az amelyik munkát vállalt, a többi csak él a segélyből és, és, és, abban nem <gül> és abban, persze hát a segélyből élnek abból nem lesz, nem lesz befizetés, járulék befizetés hogy fizessék belőle a nyugdíjat tehát lényeg az hogy ha te azt gondolod hogy visszaállítható a jövő az nagy tévedésben élsz vagyis a múlt akarom mondani visszaállítható mert a jövő az arról szól hogy hogy gyakorlatilag túl sok az olyan ember akit el kell tartani érted? tehát túl sok és és hát ugye mondhatod azt hogy de hát ez a bolygó képes lenne arra hogy 35 milliárd embert eltartson sőt ugye kajával is és egyéb módon eltartson de gondold végig, most nagyon egyszerű dolog, hogy ugye azt mondjuk, hogy hát ugye eltartani az embereket, igen ám, de ki? mert a legtöbb ember már nem szeret dolgozni hát kitartsz el őket, tehát régen a fehér legalább szeretett dolgozni már a fehérek sem szeretnek dolgozni a feketék soha nem a munkaősei voltak a barnákról nem is beszélve és hát még a sárgák ott vannak akik szeretnek dolgozni csak azok nem itt élnek érted? tehát ha a sárgáknak lesz és is gógyiuk akkor átállnak a technikai dolgok gyártásáról, az élelmiszer gyártására tudod miért? hát mert a fehér ember az már nem szeret dolgozni és nem szereti előállítani a, a, az élelmiszert sem érted? na most ez ugye mit eredményez? de hát ugye gondoljátok végig hogy hogy itt Európában azért sok minden el lett szúrva. Például az élelmiszer tekintetében. Hát ami azt jelenti, hogy elkezdték vegyszerezni a földeket, és ezzel. Na most ez olyan, tehát a föld úgy működik, mint a te immunrendszered. Ha az imúrendszeredet, tehát a szervezetedbe beviszel sok vegyszert, akkor az legyengíti az immunrendszeredet, világos ez? tehát a Föld kapott sok vegyszert ezáltal a növények immunrendszere legyengült Érted? és ezáltal ugye mit csinálnak az emberek mikor legyengül az immunrendszerek immunrendszerük? gyógyszerezik magukat, miért? hát már betegek lesznek tehát vagy a betegség ellen gyógyszerezik magukat vagy betegek már és azért gyógyszerezik magukat na most ha legyengül a föld vagyis a növények immunrendszere azáltal hogy vegyszerezik a földet ezáltal ugye mi jön létre? az jön létre hogy megbetegednek a növények ezáltal mit kell csinálni? ugye egy gyógyszerezni kell a növényeket tehát vegyszerezni kell a növényeket, miért? ugye te is, mit, tehát mit csinál egy ember? sok vegyszert bevisz a szervezetébe, emiatt legyengül az immunrendszere és utána további vegyszer, a gyógyszer az vegyszer, oké? Okay? vegyszerre gyógyítja magát tehát elmebetegség a belegondolat, a vegyszer miatt megbetegszik mert legyengült az immunrendszere és vegyszerrel gyógyítják na ugyanezt csinálják a növényekkel, a növénynek legyengül az immunrendszere mert vegyszerezik és utána vegyszerrel gyógyítják a növényeket Erre csak ezt tudom mutatni, komolyan mondom elmebetegség szó szerint tehát az a baj például itt van Európa és Európában gyakorlatilag már szinte alig vannak vagy nincsenek is olyan területek, ami vegyszermentes, érted? és ezáltal a növények immunrendszere az le van gyengülve és utána mi van, ha ez tovább megy, ugye ez a dolog még ha kihajtják a legelőre is az állatot, ami most már ritkaság, akkor is milyen növényeket eszik hát ami vegyszertartalmú persze ha pedig nem növényekkel etetik hanem táppal etetik a, az állatokat akkor már az eleve vegyszertartalmú a táp világos ez tehát ami azt jelenti hogy gondold végig ha akar valaki dolgozni és mondjuk akar állatot tartani vagy földet művelni akkor olyan pénzbe kerül magának a, a, a termelésnek a fenntartása, érted? hogy még ha akar valaki dolgozni akkor is azt mondja hogy nem éri meg érted? tudod miért nem éri meg? mert ez olyan mint a, az emberek akik ugye az idősek miért kell hogy gyógyszerezzék magukat? azt is láttam egy statisztikát hogy képzeld el az idősek többet költenek magukra, magukra mint a többiek méghozzá 20%-kal többet költenek magukra mint a többiek átlagosan és de hozzá kell tenni hogy elsősorban azért nőtt meg így a költségük mert gyógyszer a plusz költség na most de ugyanez az állatoknál meg a növényeknél, érted? tehát mivel gyeng, az, tehát az, az ember is olyan hogy megöregszik, ahogy öregszik egyre több vegyszer halmozódik föl, vegyi anyag halmozódik föl a szervezetében nem tudja kiüríteni, emiatt beteg lesz, érted? nyilván nem mérgezése lesz hanem egyéb problémája lesz emiatt beteg lesz utána tovább vegyszerezi magát ugye gyógyszerekkel és na visszatérve a növényekre meg az állattartásra tehát még azok is akik állatot vagy növényt akarnak termeszteni állatot tartani azok hát egyszerűen annyi pénzt kell kiadni az állatnak mondjuk a tartására vagy annyi pénzt kell kiadni a növénynek a termesztésére a vegyszerek miatt, érted? hogy, hogy egyszerűen azt mondja hogy nem éri megcsinálni, érted? mondom még aki dolgozni is akar, na most ezért mondtam azt hogy a kínaiaknak van egy kis eszük akkor a műszaki dolgokról szépen ráállnak a a növény és állattartásra mert a fehér ember már ha akarna se tudna úgy állatot és növényt tehát állatot tartani, tenyészteni vagy növényt termeszteni hogy az ne kerüljen neki sokba emiatt hogy gyenge az állatoknak és a növényeknek az imórendszerük világos voltam? tehát az, a fehér embert belevitték egyfajta kényszerbe a vegyszerezés révén és egy olyan fajta kényszerbe vitték, mint például az embereknél is megnézzük ha egy embernek vegyszerek vannak a szervezetében akkor mondjuk ha el abba hagyja a vegyszert, nek a fogyasztását akkor is benne marad a vegyszer a szervezetébe, érted? és akkor is mérgezi magát az embert érted? tehát ami azt jelenti hogy attól lehet hogy jobb lesz a helyzet egy kicsit ahhoz képest aki tovább a vegyszert ahhoz képest jobban lesz a helyzet de a hatás az megmarad ugyanis a szervezet olyan helyein maradnak benne a vegyi anyagok ami nem ürül ki a széklettel nem ürül ki a vizelettel érted? és ezáltal az emberek betegeskednek tovább annak ellenére hogy vigyáznak a vegyszer bevitelére érted? na és ugyanez a helyzet az állattenyésztéssel is meg a növénytenyésztéssel is tehát a föld vegyszerezve van az nem pár év mire a vegyszerezésnek a hatása az elmúlik hát gondoljátok végig a vegyi anyag az ott marad benne a földben érted? az nem ürül ki, mit örül neki? Hm? hogy kerül be helyette más? érted? hát ahhoz hogy más bekerüljön tehát ugye hogy kerülne onnan ki hogy fogják és a növények felszívják érted? de akkor meg a növénybe kerül be és hogy kerülhet bele helyette más? úgy hogy visszatérnének mondjuk a hagyományos földműveléshez érted? hogy trá, rendes, szerves trágyával trágyázzák és akkor mit tudom én pár évtized múlva már megint lehetne azt mondani, hogy visszatért a növények és az állatoknak az immunrendszere, mert már a növények kiszívták a vegyszert a talajból, érted? és helyette már nem vegyszerek vannak hanem szerves anyagok vannak, érted? tehát mi most egy olyan csapdába vagyunk itt fehér emberek ami ami nem megkönnyíti majd a fehér ember helyzetét hanem, hanem egyszerűen egyre nehezebbé teszi ráadásul ugye mi az alapvető probléma? hát alapvető probléma a népesség előregedése ami azt jelenti hogy ezt képletesen ahhoz hasonlítjuk, hogy hogy olyan, mint a múltban, mintha több lett volna az idős, mint a fiatal. Érted? Tehát gondold végig, tehát egy családban volt 6-8 gyerek. És az azt jelenti, hogy arra 6-8 gyerekre esett két szülő. Érted? És azok megházasodtak akkor a 12-16 emberre esett két szülő, vagy négy, mert, tudom, én másik is. Érted? De hát lényeg az, hogy, hogy, hogy, hogy most mi a helyzet. Tehát most gondold végig, ez olyan, mintha akkor fordítva lett volna, hogy a két fiatalnak kell eltartani a hat időset, érted? Már pedig most e felé megyünk. Érted? És méghozzá rohamléptek léptekkel, és úgy próbálják ezt megoldani, hogy növelik a nyugdíjkorhatárt. Csak arra leszek kíváncsi, hogy ki fogja alkalmazni a 60 és 65 év között lévő betegeskedő embereket. Érted? Mert azt mondja, hogy mivel? Ugye valamennyit neki is kell fizetni, nem csak a TB-nek. És hát nem azért vett valaki föl egy alkalmazottat, hogy az állandóan ne dolgozzon meg beteg. Érted? Szóval, csak azért mondom, hogy tisztában legyetek azzal, hogy egy olyan világ indult el itt Európában, aminek nagyon nagy bajok a vége, érted? méghozzá nem hosszú távon tehát ugye én már a 90-es években mondtam ennek a népesség robbanás és idősödő generáció problematikáját 90-es években ugye akkor a nők 55 éves korba mentek, nyugdíjba a férfiak meg 60 sőt ugye azok akik gyerekük volt ott a nők akár 50 éves korba is több gyerek esetén elmettek nyugdíjba és már akkor lehetett látni azt, megtudni azt hogy az a népesség robbanás nemzedéke az előbb-utóbb elmegy nyugdíjba és a népesség robbanás nemzedéke után közel nem született annyi gyerek, most gondoljátok végig hogy én az általási iskolában ugye én a 61-60, tehát 62-es korosztálya jártam iskolába. Tehát azért, mert én évvesztes voltam, 61 évén, tehát novemberben születtem. És ezáltal ugye a 62-esekkel jártam egy osztályba. És azért mondom, mert előtte két-három osztályok voltak. Onnantól egy osztály volt érted? 62-től az iskolában ahova én jártam onnantól és addig legalább két osztály volt végig az iskolában ez itt van Budapesten a 15. kerületben jártam iskolába és onnantól 61-62-től kezdett el lényegesen kevesebb gyerek születni lényegesen a népesség robbanás nemzedéke az a 40-es évek második fele és 50-es évek nemzedéke és azt megnézitek most vonulnak nyugdíjba úgy hidalták át hogy most nem 55 éves korba kell a nőknek nyugdíjba vonulni hanem 65 éves korba érted? amerikában a nyugdíjkorhatár már régen 70 év de ott is vannak ilyenek hogyha mit tudom jár, hány évtizedet dolgozott akkor elmehet nyugdíjba jó? tehát most gondold végig mondjuk ha muszáj lesz itt is felemelni 70 évre a nyugdíjkorhatárt persze hogy fel akarják mert egyszer muszáj, ki fogja őket alkalmazni attól? hát ugyanúgy mint nyugaton Amerikában ott sem alkalmazzák már 65 év felettieket, érted? de már a 60 év körülieket és hát én emlékszem rá ar, tehát arra az időszakra emlékszem amikor valaki már 55 fölött volt hát nem tudott elhelyezkedni annak idején érted? miért? hát mert már kutyának se kellett, inkább fiatalabbat vettek föl ugye van egy problématikája az ha valaki idős annak és el akar helyezkedni az hogy az idősebbeknek általában többet kell fizetni mint a fiataloknak és egy munkáltató meg bolond lenne dolgozó dolgozó fölvenni egy olyat akinek többet fizet, világos ez? szóval nagyon szép világ alakul itt nekünk Európában, oké? Okay? és mondom még egyszer hogyha a kínaiaknak lenne egy csöppeszük akkor az élelmiszer termelésre mennének rá a műszaki dolgok helyett mert ezzel lesz gond az élelmiszer termeléssel, már gond is van az, azáltal hogy vegyszerezve vannak nagyon az élelmiszerek és nagyon sok vegyszert tartalmaznak tehát például ugye mondjuk veszel egy húst, amely mondjuk tényleg kerbe szabadon tehát nem ettünk olyan sertésből, amelyik kertben eszegetett. Érted? Mindent, amit a kertben talált. A többi állattal együtt nevelkedett. És hát annak a husa nem hasonlítható össze azzal, amit a boltban veszel. Érted? Veszel a boltban, és akkor fele víz, tudod? Még a színes? Tehát a fele víz. És gyakorlatilag alig tehát a fele összesül mert a kisül belőle a víz, na mindegy nem is ez a lényeg hanem az a lényeg hogy hogy van egy másik problematika ezt ugye már régen, ezt is régen mondom a gépesítés a gépesítés által ugye az emberekre nem lesz szükség ráadásul Semmi gond nincs ezzel, ma az emberek nem szeretnek dolgozni, akkor nem is kell, mert majd dolgoznak a gépek. Aha. De milyen cserét kapsz, vagy adsz, Érted? Tehát hogy, fog, hogy fogsz élni? Tehát, hogyha bevezetnek metántán valamikor, mert ugye vannak ilyen tervezetek, ezt a. milyen keresetet? Tudod, ha nem. Alapjövedelmet, alapjövedelmet. igen. Az alapjövedelmet ezt ugye már, ú, már régóta beszélnek ilyen dolgokról hogy alapjövedelem bevezetnek, gondolod hogy abból bőven meg fogsz tudni élni? érted? szóval ezt most miért mondom ezeket a dolgokat? azért mert ez mondom nem negatív gondolkodás mert az a helyzet amikor ilyen dolgokról beszélek, ezek mindig bekövetkeznek, ugyanúgy ahogy bekövetkeztek azok a dolgok amik most vannak gazdasági helyzetre gondolok de ugye azt, arról is volt szó már régen hogy az emberek a biztonságukért lemondanak a szabadságukról ugye ez erről is már régen beszéltem, nagyon régen és ez már meg is történt hogy ez így lesz, na de nem is ez a lényeg hanem az a lényeg hogy nem kell elhinni ezeket a dolgokat hogy mik várhatóak, ez, ez nem kell ész, nem kellene jós tehetségnek az embernek lenni, egyszerűen valamennyire ismernie kellene az embernek a demográfiát, meg a gazdasági eredményeket, a gazdasági fejlődést és abból ezeket a dolgokat gyönyörűen össze lehet rakni, érted? tehát egy olyan világban élünk ahol az emberi munkaerőre nem lesz ilyen mértékben szükség mint ami most van érted? és ez azt jelenti hogy gondold végig egy olyan világban élünk ahol a jövő jövőben az várható, hogy az emberek kisebb százaléka dolgozik és nagyobb százaléka pedig nem dolgozik ez azt jelenti, hogy miből él? hát az alapjövedelem, alapjövedelem? na, az egy segély, nem? az emberek nagy része segélyből fog élni na most akkor nézzük meg ennek a problematikáját Nézd meg azoknak az embereknek az élet minőségét, akik segélyből élnek. Érted? Ami azt jelenti, hogy nézd meg azt is, hogy milyen hangulatúak azok az emberek, milyen állapotúak azok az emberek, akik segélyből élnek. miért mondom ezt? mert az embernek van egy alapműködése hogy ha csak kap és nem adhat cserébe semmit akkor elkezdi eltávolítani magát attól vagy azoktól akiktől kap érted? ami azt jelenti hogy ha néznénk egy statisztikát hogy a, a rendszerrel szemben kik hőbörögnek jobban a dolgozók vagy a nyugdíjasok akkor tuti hogy az jön neki a statisztikában hogy a nyugdíjasok miért? mert a nyugdíjasok a rendszernek nem adnak már semmit, érted? A rendszertől csak kapnak, és az ember úgy működik, legalábbis egy viszonylag tisztességes ember úgy működik, hogyha csak kap, akkor nem fogja jól érezni magát, mert az ember nem arra született, hogy kapjon, érted? hanem pont az ellenkezőjére született hogy adjon, és ha ad, akkor kap is természetesen cserébe na most ez az egész társadalmat úgy ahogy van a fejeteteire fogja állítani az alapjövedelem, ha bevezetik érted? ami azt jelenti, hogy az emberek emiatt tehát ha megnéznéd statisztikailag hogy hol van nagyobb halálozás a dolgozók vagy a segélyen élők között egyértelműen kiderülne hogy a segélyen élőknél sokkal nagyobb a halálozás oké? Okay? a férfiak nem, nagy része nem véletlenül hal meg a nyugdíj után tehát mikor nyugdíjba került azután érted? Vagy közvetlen nyugdíj környékén valamikor. Nekem nem egy rokonom nyugdíj környékén halt meg. Férfiként. Tehát a férfiak eleve úgy működnek. Hát most gondold végig, hát van egy férfi, akit az motiválja, tehát egy normális férfit az motiválja, hogy eltartsa a családját gondold végig ha alapjövedelem lesz gondold végig? akkor a férfi nem tartja el a családját, világos ez? és a férfiaktól elveszik ezt a fajta ösztönös működést, mert ez egy ösztönös működés ami azt jelenti hogy úgy fognak járni a férfiak mint ahogy a nyugdíjba vonuló férfiak nagy része jár, hogy már nem kell eltartani a családját feldobja a talpát, mert nincs értelme az életének, érted? hát most gondold végig, a nőnek azért van értelme az életének mert neveli a gyerekét, a férfinak azért mert megteremti a családnak az anyagi biztonságát, de alapjövedelem van akkor hogy lesz ez? nem gondoltatok erre? pedig kellett volna ami azt jelenti hogy úgy fognak hullani az emberek mint a legyek, miért? a férfiak fognak először is elhullani oké? Okay? a nők meg azért hullanak el mert egyedül maradnak világos ez? és akkor megvalósul a társadalom ritkítás amit terveznek régóta és ez semmi más nem kell csinálni csak be kell vezetni a nehéz életkörülményeket hogy az emberek kérjék az alapjövedelmet világos ez? és megyünk e felé jó? csak hogy tiszta és világos legyen ez a kérdés jó és akkor ugye nekem is van kérdésem felétek és akkor mit fogsz csinálni? Hm? én ugye azt mondtam hogy a világon mindenki munkanélküli lenne ezt mondom na, mióta ha, több mint 30 éve én nekem akkor is lenne munkám és neked csak gondolod hogy neked is, csak gondolod, csak gondolod tehát lesz-e olyan munkád a jövőben amire embereknek szükségük lesz, érted? azt abból tudod megmondani hogy lesz olyan munkád hogyha most is van világos ez? ha most is van na úgyhogy tessenek ezen elgondolkodni oké? Okay? és ha elgondolkodsz és azt mondod hogy húha itt gondok lesznek akkor én tudok neked ajánlani egy olyat, egy olyan dolgot, amiért az ember ide született a bolygóra miért születtünk ide a bolygóra? hogy tudást szerezzünk olyan tudást amit az élethez szükséges, illetve az ember működéséhez szükséges, ezért születtünk hogy minél magasabb szintre fejlesszük az ember és életismeretünket ezért született ide minden ember mit csinálunk mi az emberekkel? élet és emberismeretet nyújtunk az embereknek azt nyújtjuk amiért leszülettek a bolygóra de nem azért születtél le hogy mondjuk könyvelő legyél, nem azért születtél le hogy mondjuk autószerelő legyél vagy bérszámfejtő vagy festő vagy akármi, nem ezért születtél le basszuskúcs. hanem azért hogy olyan dolgokat tanulj ami az élet működéséhez és az emberi lélek működéséhez szükséges, nem az ember működéséhez szükséges hanem az emberi lélek működéséhez szükséges, miért mondom hangsúlyozva ezt? mert ez a test amiben vagyunk ez csak egy átmeneti dolog és te nem ebben élted le az évmillióidat vagy évmilliárdjaidat és nem is ebben fogod leélni lélekként az évmillióidat vagy az évmilliárdjaidat, oké? Okay? ami annyit jelent hogy most a, az évmilliárdjaidból most mit tudom én mondjuk pár száz évet vagy pár ezer évet rossz esetben leélsz mondjuk egy emberi testben nyilván a pár ezer évet meg a pár száz évet nem egyszerre természetesen leérsz, hát gondold végig az hány százaléka a milliárd éveknek tehát nem arról kell tanulni az embernek alapvetően hogy a testünk hogyan működik, azt tanulhattad biológiába fogod fölcsapsz egy lexikont ezt tanulmányozhatod hanem arról hogy hogyan működik maga a lelkünk ami halhatatlan érted? és ha van egy olyan lelke az embernek ami több milliárd éves vagy sok-sok millió éves hiszen másfél millió éve legalább ugye? már nincs lélekteremtés tehát a legfiatalabb lelkek is másfél millió évesek legalább most onnantól kezdve gondod végig, miért kell olyan tanulni olyan dolgot ami ami csak egy állomás, és miért kell olyan dolgot tanulni ami az életünk tehát maga a lélek működése sokkal de sokkal összetettebb és nagyobb tanulmányt igényel mint a testnek a működése a testnek a, van egy nagyon egyszerű működése ez most egy tanítás ez az egy mondat legyél jó állapotú és a testedben nem lesz semmi bajod pont ennyi, érted? ilyen egyszerű tehát egy nagyon jó állapotú embernek sohasint semmi baja a testével semmilyen szinten, világos voltam? még olyan se hogy a testét baleset érné, még olyan se na most tehát azzal hogy a test jól működjön egy mondattal le lehet rendezni na próbáljuk már lerendezni a lélek működését egy mondattal? ha bárki erre képes lenne annak biztos hogy kalapot emelni van kalapom egyébként, nem is egy Szóval mi olyan dologgal foglalkozunk, ami az élet és a léleknek a működésével foglalkozik, és erre tanítjuk az embereket, hogy visszakerülhessenek abba a létformába az emberek, ahonnan jöttek és emiatt, mivel ezért születtünk, hogy ilyen dolgokat tanuljunk ezért nekünk lesz, jobb. nekem, meg akik ilyen dolgokat csinálnak, hogy szerveznek embereket azoknak lesz a jövőben is munkájuk, oké? Okay? de vajon neked lesz-e? ez a kérdés mennyire lesz szükség arra a tevékenységre, amit most csinálsz hm? tehát imádom mikor olyanokat hallok hogy hogy hogy tudom én találkozik két ember és akkor mondjuk az egyiknek van valami földterülete és akkor elkezdenek földet művelni vagy vagy éppen egy olyan ember találkozik össze, aki állatai vannak, és akkor elkezdenek állatokat tartani. Aha. Igen ám, de ezt lehet már úgy tartani, ezeket az állatokat meg úgy nevelni, vagy úgy nevelni őket, illetve termeszteni a növényeket, hogy azt ne kelljen vegyszerezni. Kíváncsiuk van. Csukva? csukva. Tehát eleve úgy van, nem tudom, tudjátok-e, ha neked, te állad, mondjuk növényt akarsz termeszteni, akkor meghatározzák, hogy milyen magot vethetsz -e, különben nem kapsz rá állami támogatást. Érted? Tehát magára a földművelésedre nem kapsz állami támogatást. Ami azt jelenti, hogy tudod, miért van hasznuk, a növénytermesztőknek, földművelőknek, az állami támogatás miatt ha nem kapnának állami támogatást totál veszteségekesek lennének és ha te nem azt a magot veszed meg amit meg kell venned akkor nem kapsz állami támogatást, akkor megvonják az állami támogatást világos voltam? ez biztos hogy így van oké? Okay? és milyen magot vethetsz olyat, ami, ami már valamilyen módon kezelt, érted? tehát mondjuk azt nem tudod tovább ültetni érted? tehát ami azt jelenti hogy annak a, a magja az már csillátlan lesz stb. stb. hát most gondold végig és mondok példát, jó? én régen csak olyan narancsot, mandarint vagy bármilyen gyümölcsöt ettem aminek magja van most simán eszel olyan gyümölcsöket, hogy nincs benne egy fiamak se érted? jó a banánnak nem volt magja, érted? vannak olyan növények aminek nincs magja de például már ehetsz olyan almát, hogy egy fia mag sincs benne az almában Érted? Na most az akkor milyen növényekből származnak azok, amiknek nincs magja? Érdekes. Ennyi szóval érdekes növényeknek. tehát ami azt jelenti hogy igen ez génmanipulált, manipulált növények hát ugye ettél narancsot régen? minden gerezdben volt mag legalább egy, nem? mandarint ugyanaz volt, minden gerezdben volt mag. most eszel elvétve találsz olyan narancsot meg olyan mandarint ami meg van magja, érted? de csiráztass már olyan mandarint aminek nincs magja Jó, szóval lényeg az hogy gondold végig hát itt gyakorlatilag lehetetlen olyan körülmény biztosítani itt csak mondok példát hát ugye mondták például az uborkás rokonaim akik uborkáznak hogy permetezés nélkül elkiszárad a, a zuborka, érted? És nem terem. Ha nem permetezik, kiszárad. Tehát ugye én termeltem paradicsomot, nem <tos> nagy üzembe, csak volt, érted? A, gyakorlatilag elvétve fordul az elő, hogy, hogy a, tudjunk róla tényleg szüretelni a paradicsomról, érted? Mert mindig elszárad nem szeretek igazából permetezni, megmondom őszintén lehet hogy permetezés megoldana ezt a kérdést, de hát akkor még minek termelek érte? nem locsolás kérdés, ez locsolva van, mégis kiszáradt jó? tehát amióta például itt Pesten azt mondja hogy nem azt mondom hogy minden évben termeltünk paradicsomot, de összvisz kétszer volt bőséges paradicsom termés, termésünk, érted? mondjuk mondjuk 20-szor biztos vetettünk vagy palántáztunk érted? És, és mondom kétszer volt tehát ami azt jelenti hogy annyit nem hozott a paradicsom amennyiért vettük a palántát <gül> érted? szóval mondom egy csodálatos világban élünk itt Európában és, és egy a kérdés hogy mi lesz veled? tehát veled mi lesz? ez a kérdés jó tehát veled mi lesz? lehetsz optimista hogy hát még olyan nem volt úgyse, hogy valahogy ne le lett volna jó ez az optimizmus semmi gond nincs ezzel, jó az ember optimista de gondolj, reálisan, gondolkodj hogy reálisan oké? Okay? márpedig itt erre megy ki a játék hogy legyen alapjövedelem, érted? tehát legyen ez a segély és gondold végig még akkor is olcsóbb lesz a munkáltatóknak akik nem vesznek föl foglalkoztatottakat kifizetni olyan adót amiből majd kifizetik a alapjövedelmet mint most a bérek után fizetni a, a járulékokat igen ami ugye annyi mint a nettó amit kifizetnek a dolgozónak minden együtt jó szóval tessék elgondolkodni akik azt gondolják hogy most még fut a szekér nagy kíváncsi leszek pár év múlva, jó? hogy mennyire fut a no? ahogy most hirtelen három év alatt vagy két év alatt hogy megváltozott minden na most akkor ennek a változásnak a sebességét majd nézzétek meg, jó? tehát ha két év alatt annyi változás volt ami most volt akkor majd nézzétek meg a következő két évben mennyi változás lesz, jó? úgyhogy mondom, tessék elgondolkodni, mi mondom adunk az embereknek egy lehetőséget hogy tanuljanak, fejlődjenek, ezt biztosítjuk és akik itt tanulnak és fejlődnek azok szervezhetnek és a szervezésnek van jövedelme, oké? Okay? tehát hivatalos jövedelme és amiből meg lehet élni, oké? Okay? és akkor el tudod tartani a családodat is nem kell azon gondolkodni hogy, miből, hogy, nem, hogy nem tudod eltartani a családodat ne alapjövedelmed van, jó? köszönöm szépen a figyelmeteket 30 perc szünetünk következik mindenkinek sok sikert kívánok és jön a második rész, személyiségfejlesztő kócsképzésünk lesz Szeretlek benneteket, sziasztok!